وإذا تركك ربي صحراء عذاب آلام والله يا أحبابي إن دمعة في الخفاء لا يعلم بها أحد تبكي على ذنبك ومستشعرا عظمة ربك ومختفيا في الليل عن خلقه إنها لربما هي سبب دخولك جنات النعيم الثاني من الأمراض أيها الأحباب التي تصيب القلب وينبغي على المؤمن أن يطهر قلبه منه وما خلا جسد منه الكبير الصغير المستقيم غير المستقيم بلاء عام ابتلانا الله به الا وهو الحسد والحسد ما خلا جسد منه لكن التقي كما قال الحسن البصري يخفيه والشقي يبديه واحبابي معظم اسباب القطيعه هذه الازمان والغيبه والتدابر والتلاحي نسبه من الحسد في قلب الحاسد على المحسود ما بقل فلان عاد إنصحنا ها ما بقل فلان ها ثم يبدا الانسان يتحرك قلبه حد الحسد كما قال العلماء حده الا تفرح بنعمه الله على مؤمن فرحك انها حلت بك هذا القلب يا تفرح بنعمه الله على فلان كانها عندك شرى ارض كانها لتتزوج كانك انت الذي تزوجت اشترى سياره كانها لك إذا لم تفرح بنعمة الله على المؤمنين فرحك بنعمة كانها عليك ولك والا راجع قلبك قلبك ليس سليم وترى وجه الانسان يفضحه ترى بعضنا وده يتجمل يشوف النعمة ايه الله هلمش. الله من يوم يتنهد خويك ويصير وجهه طبقات كوكتيل لماذا لا تفرح له؟ طيب انت اخي دارس وياه خامس وسادس يا اخي والله ما عندنا الا الخرطي لكن الدنيا حظوظ يا حسود يا اخي الدنيا احبوض وعطاه ربي يا اخي احمد الله على ما اعطاه وهذا اخوك ومؤمن وان كان ودك بشيء مما اعطاه الله قل يا رب كما اعطيت اعطني تتمنى زوالها ولا تبغض نعمة الله على اخوانك المرض الثالث مرض الكبر بطر الحق وغمط الناس دائما قوله هو الحق ولا يقبل احد قاطعه والقول القول ما قلت وهذا ايضا كبر والبعض بلونه، والبعض بأسرته، والبعض بقبيلته، والبعض بجنسيته. أي كبر، ترى بعضنا عنده مستوى كبر بس هو ما يدري، وناشبا بنفسه، ويقول الناس ما يجونني وين يجونك وأنت إذا تسلم على الرجاجيل يا الله يلحقون أطراف أصابعك، وين يجونك وأنت إذا دعوت وعزمت الناس تختار العليه وتترك الناس، بئسة وليمة الأغنياء، يدعى لها من لا يحتاجها، والبعض منا خف الشيطان عليه. قال انتبه تليم مع الناس ترى يجرؤون عليك وتراك ولد فلان ارفع راسك وترى ذولي مساكين عليك بانك تضع بينك وبين الناس مسافه الله هذه هذه مسافه النار هذه مسافه المرض هذه مساله مسافه مرض القلب الحبيب كان يحب ان يجالس ان يجالس المساكين واحد وسبعين رجل شربوا من غبارة واحدة اسحالة واحدة إناء واحد قدح واحد سمها اللي تسميه واحد وسبعين إنسان يشربون لبن من تحلة من قصعة من غبارة واحدة ثم آخرهم اثنين وسبعين محمد بن عبد الله يشربوا الفضلة صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار إذا بغيت تعكم هالنفس تعكم بين قوسين ما وتبي تكسر هالنفس ربها للمجالسة الضعفاء المرض الرابع من الأمراض التي تصيب القلب فلا يسلم مرض اللي ذكرناه مرض القطيعة أرحامك إخوانك وأخواتك وأبنائهم أعمامك وعماتك وأبناؤهم. أخوالك وخالاتك وأبناؤهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم والدك ووالدك والدتك وإن علوا الجد والجدة هؤلاء خطوط حمراء في الحياة معنى قطيعتهم تحدي الله والله قد أوجب اللعن والقطع على قاطعهم كفار ترى ما صفح المؤمنين كفار وصفح أي القلوب هذه ليه لماذا أحبابي بعضنا مستقبل للقطيعة ليه الشيطان يعبث بقلبك ويحمل تصرفات أرحامك وإخوانك وجيرانك على أسوأ المحامل لماذا يا شيخ ما تقول له عذر, له عذر. عمر يقول ابحث لأخيك التمس لأخيك سبعين عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك أنا أغنى الشركاء عن الشرك حديث قدسي يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وإذا تركك ربي صحراء عذاب آلام والله يا أحبابي إن دمعة في الخفاء لا يعلم بها أحد تبكي على ذنبك ومستشعراً عظمة ربك ومختفياً في الليل عن خلقه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 والحسد ما خلا جسد منه لكن التقي كما قال الحسن البصري يخفيه والشقي يبديه والأحباب معظم أسباب القطيعة هذه الأزمان والغيبة والتدابر والتلاحي نسبة من الحسد في قلب الحاسد على المحسود ما بقى لفلان عاد انصحنا ما بقى ها ثم يبدأ الإنسان يتحرك قلبه حد الحسد كما قال العلماء ألا تفرح بنعمة الله على مؤمن فرحك أنها حلت بك هذا القلب يا تفرح بنعمة الله على فلان كأنها عندك شرى أرض كأنها لتتزوج كأنك أنت الذي تزوجت اشترى سيارة كأنها لك إذا لم تفرح بنعمة الله على المؤمنين فرحك بنعمة كأنها عليك ولك وإلا راجع قلبك قلبك ليس سليم، وترى وجه الانسان يفضحه، ترى بعضنا يوده يتجمل يشوف النعمه ايه الله المش... الله من يوم يتنهد خويك ويصير وجهه طبقات كوكتيل، لماذا لا تفرح له؟ طيب انت اخي دارس وياه خامس وسادس، يا اخي والله ما عندنا الخرطي لكن الدنيا حفوظ، يا حسود يا اخي الدنيا حفوظ وعطاه رب يا اخي احمد الله على ما اعطاه، وهذا اخوك ومؤمن. وإن كان ودك بشيء مما أعطاه الله قل يا رب كما أعطيت أعطني تتمنى زوالها ولا تبغض نعمة الله على إخوانك المرض الثالث مرض الكبر بطر الحق وغمط الناس دائما قوله هو الحق ولا يقبل أحد قاطعه القول ما قلت وهذا أيضا كبر والبعض بلونه والبعض بإسرته والبعض بقبيلته والبعض بجنسيته أي كبر وترى بعضنا عنده مستوى كبر بس هو ما يدري وناشب بنفسه ويقول الناس ما يجوني وين يجونك وانت إذا تسلم على الرجل يا الله يلحقون أطراف أصابعك وين يجونك وأنت إذا دعوت وعزمت الناس تختار العلية وتترك الناس بئسة وليمة الأغنياء يدعى لها من لا يحتاجها والبعض منا خف الشيطان عليه قال انت تليم مع الناس ترى يجرؤون عليك وتراك ولد فلان ارفع راسك وترى المساكين مساكين عليك بانك تضع بينك وبين الناس مسافه. والله هذه هذه مسافه النار، هذه مسافه المرض، هذه مساله مسافه مرض القلب. الحبيب كان يحب ان يجالس ان يجالس المساكين سبعين. واحد 71 رجل شربوا من غضاره واحده، اسحله واحده، اناء واحد. قدح واحد تسمه اللي واحد وسبعين إنسان يشربون لبن من تحلة من من قصعة من غضارة واحدة ثم آخرهم اثنين وسبعين محمد بن عبد الله يشرب الفضلة صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار إذا بغيت تعكم هالنفس تعكم بين قوسين معليش وتبي تكسر هالنفس ربها للمجالسة الضعفاء المرض الرابع من الأمراض التي تصيب القلب فلا يسلم مرض اللي ذكرناه مرض القطيعه ارحامك اخوانك واخواتك وابنائهم اعمامك وعماتك وابنائهم اخوالك وخالاتك وابنائهم ابنائك وبناتك وابنائهم والدك ووالدك والدتك وان علوا الجد والجده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 لماذا يا شيخ ما تقول له عذر؟ له عذر. عمر يقول ابحث لاخيك، التمس لاخيك سبعين عذرا، فان لم تجد فاتهم نفسك. انا اغنى الشركاء عن الشرك، حديث قدسي يقول الله انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، واذا تركك ربي صحراء، عذاب، الام،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 لا تزوج كانك انت الذي تزوجت اشترى سياره كانها لك اذا لم تفرح بنعمه الله على المؤمنين فرحك بنعمه كانها عليك ولد والا راجع قلبك قلبك ليس سليم وترى وجه الانسان يفضحه ترى بعضنا يوده يتجمل يشوف النعمه ايه الله الله من يوم يتنهد خويك ويصير وجهه طبقات كوكتيل لماذا لا تفرح له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 ولا يقبل احد قاطعه والقول القول ما قلت وهذا ايضا كبر والبعض بلونه والبعض باسرته والبعض بقبيلته والبعض بجنسيته اي كبر ترى بعضنا عنده مستوى كبر بس هو ما يدري وناشب بنفسه ويقول الناس ما يجونني وين يجونك وانت اذا جيت تسلم على الرجاجيل يا الله يلحقون اطراف اصابعك وين يجونك وانت اذا دعوت وعزمت الناس تختار العليه وتترك الناس بيست وليمه الاغنياء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 واحد وسبعين واحد وسبعين رجل شربوا من غضارة واحدة سحله واحدة إناء واحد قدح واحد سمه اللي تسميه واحد وسبعين إنسان يشربون لبن من سحلة من من قصعة من غضارة واحدة ثم آخرهم اثنين وسبعين محمد بن عبد الله يشرب الفضلة.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 والحسد ما خلا جسد منه لكن التقي كما قال الحسن البصري يخفيه والشقي يبديه واحبابي معظم اسباب القطيعة هذه الازمان والغيبة والتدابر والتلاحي نسبة من الحسد في قلب الحاسد على المحسود ما بقى لفلان عاد ينصحنا ها ما بقى لفلان ها ثم يبدا الانسان يتحرك قلبه حد الحسد كما قال العلماء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 ومؤمن وان كان ودك بشيء مما اعطاه الله قل يا رب كما أعطيت اعطني تتمنى زوالها ولا تبغض نعمه الله على اخوانك المرض الثالث مرض الكبر بطر الحق وغمط الناس دائما قوله هو الحق ولا يقبل احد يقاطعه وقول القول ما قلت وهذا ايضا كبر والبعض بلونه والبعض باسرته والبعض بقبيلته والبعض بجنسيته